Moodle on verkkoympäristö, jota käytetään verkko-opinnoissa, työpaikalla järjestettävässä koulutuksessa ja lähiopetuksessa. Navigointi Moodlen sisällä. Voit avata vasemmasta ylänurkasta valikon. Voit siirtyä omille kurssialueellesi valikon kautta. Voit siirtyä kurssialueen etusivulle yläpalkin painikkeella. Voit siirtyä omalle sivulle yläpalkin kotipainikkeella. Omalla sivulla on näkyvissä meneillään olevat kurssisi. Voit seurata edistymistäsi kurssialueella.